Primer de tot vam descobrir que existia el col·lectiu sagrà, que era molt abans de Fotomovimento, pues una gent, uns fotògrafs, fotògrafes que feien el mateix que Fotomovimento. Bueno, van comentar això, que, que, que volíem fer un taller amb, amb gent gran del bord, eh, amb el taller aquest, pues els ensenyem a, amb els savis, la sàvia, que ells treballessin amb, amb imatges nostres i imatges de sagrà. I en base a aquest concepte pues, van, es van fer els col·legs aquests, i bueno, el resultat pues, són els col·legs, però... És, Pues la veritat és que sorprenents i, i bueno, molt espontanis pues a nivell d'experiència. Pues jo penso que, que per ells també va ser conèixer una mica de la història no? de, de les lluites de Barcelona. Molt senzill però molt maco i molt gran a la mateixa vegada.